وهذه الشهور الأربع هي أربعة حرم نوّه الله تبارك وتعالى بهم في كتابه الكريم في قوله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبالرجوع إلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نجد ذكر هذه الأشهر العربية الهجرية بأسمائها فهي ثلاث متواليات وشهر واحد مفرد ذو القعدة وذو حجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان وها أنتم قد دخلتم برؤية هلال شهر رجب قد دخلتم في شهر حرام وهذا الشهر الحرام شهر مميز بتمييز الله تبارك وتعالى له في كتابه وهذه المزية ذكرها رب العالمين بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكأن هذا تذكير وكأن هذا ترهيب وكأن هذا زجر لمن عرف عنهم تعاطي الظلم ولمن عرف عنهم التجاوز وانتهاك محارم الله تبارك وتعالى وجاءت هذه الأشهر الأربع وجاء هذا الشهر الذي هو من جملة الأشهر العربية المحرمة وقد حرم الله تبارك وتعالى فيها كل نوع من أنواع الظلم مهما كان قليلا ومهما كان كثيرا سواء كان هذا الظلم باعتقاد أو سواء كان هذا الظلم بفعل وتصرف قبيح أو سواء كان هذا الظلم بقول خفيف أو ثقيل فنبه الله تبارك وتعالى إلى أن هذه الأشهر الأربعة الحرم ليست كبقية شهور العام الهجري وإنما هي أشهر ينبغي لمن آتاه الله تبارك وتعالى علما وفقها أن يحترمها غاية الاحترام وأن يعظمها غاية التعظيم وأن يكون فيها مطيعا لرب العالمين ميتنبا للمحارم والمحرمات والمعاصي والمنهيات وعندما ننظر في واقعنا المعاصر نجد كثرة الظلم وكثرة الظلمة هؤلاء في واقعنا المعاصر فإن الإنسان إذا كان متخلصاً من ظلمه للآخرين وتعديه عليهم في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ومنعه لحقوقهم فإن كان لم يتعاطى شيئاً من هذا الظلم فإننا نجده ظالماً لنفسه مقصراً في حق ربه مقصرا في التوبة والاستغفار وإن لم يكن ذلك كذلك عنده فإننا نجده في غاية من الظلم لرب العالمين بارتكابه للشرك العظيم الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إن الظلم أنواع ثلاثة ظلم في حق النفس الانسان قد يكون صحيحا معافى عنده قوت يومه وعنده الكفايه من طعام وشراب ويذهب وياتي ولكنه في خاصه نفسه ظالم يظلم نفسه يقصر في طاعه ربه لا يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالطاعه كسول في غاية من الكسل وفي غاية من الخمول لا نجده مصلياً في جماعة ولا نجده متصدقاً بالسر والعلانية ولا نجده آمراً بمعروف ولا نجده مع سائر ألوان الطاعات التي تحتاج إلى عزيمة وشكر فيكون ظالماً لنفسه من هذه الناحيه والله رب العالمين يقول في كتابه الكريم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وكذلك قد يكون ظالما لنفسه بتقصيره في ذكر الله بتقصيره في الاستغفار وقد قال رب العالمين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تبارك وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقم الايات تتلى بالليل والنهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المذايع عبر شاشات التلفاز ولكن اين القراء ولكن اين الذين يجدون في قراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى لذه وراحه وطمانينه وبهجه وسرورا وسعاده وكفايه اين هم هؤلاء الذين يتلون ايات الله تبارك وتعالى بالليل والنهار اننا نجد الملل والفتور ظاهره مرئيه عند كثير من الناس تجاه طاعتهم لله تبارك وتعالى وهذا من الظلم للنفس وعندما نشاهد الواقعة نشاهد واقعنا المعاصر وما فيه من تجاوز الظلم للنفس إلى إلى التجاوز في ظلم العباد الأخ يأكل حق أخيه في الميراث والأم تمنع أولادها من ميراثهم في أبيهم ومهد الرجل يتطاول على أبيه والبنت تتطاول على امها والرجل يظلم امه والابنه تظلم اهلها والبنت تظلم اهلها ونجد كذلك ذلك شائعا بين التجار التاجر الفلاني يأكل ويغش في تجارته ابتغاء الا يرزق فلان او فلان من التجار بكثره في الزبائن كما نقول فيظلم أخاه وهو معه في نفس البابة باب التجارة وكذلك نجد ذلك ظاهرا فيما يتعلق بأعراض المسلمين وتعرفون من المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد فنيت حسناته قد كان مجمعا للحسنات غاية في التجميع مطيعا لرب العالمين مبكرا للصلوات الخمس في جماعة عنده من عنده من الحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي بين يدي رب العالمين متخلصا من ظلمه لنفسه، ومتخلصا من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به، ولكن فيما يتعلق بجانب حقوق العباد نجده قد وقع في عرض فلان من من الناس، ونجده قد أكل سفك دم دم عمرو أو زيد. أو شارك في ظلم عمرو أو زيد في دمه أو ماله أو عرضه فيأتي في, في يوم القيامة القصاص بأن يختص الله تبارك وتعالى منه وهذا أمر في غاية من العظمة وهذا أمر في غاية من الشدة أن يكون العبد في حياته الدنيا متخلصاً من جميع السيئات إلا سيئات العباد التي وقع في حقهم ولذلك كانت التوبة مفتوحة في حياتنا الدنيا بأن كل من كان مرتكباً لهذا الظلم مع العباد بإمكانه أن يتخلص منه برد الحقوق إلى أهلها من عرف عنه الظلم في المال فينبغي أن يتخلص من هذا المال وأن يرده إلى أصحابه من كان واقعا في عرض الناس يتكلم عليه يغتابهم ينمهم يسبهم يشتمهم يكذب عليهم يتحرى الكذب عليهم يفعل ما يفعل من الأذية بخلق الله فعند ذلك يكون الأمر عظيما إن لم يتخلص منه في الحياة الدنيا فإن كان قد فارق الحياة الدنيا فما عند الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأما إذا تجاوز العباد ظلمهم لأنفسهم وظلمهم للعباد إلى الظلم لله تبارك وتعالى بارتكاب الظلم فهذا يكون في غاية من الخطورة فرب العالمين أخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به والشرك في حقيقه الامر هو ان يعتقد العبد او يتقول العبد او يفعل العبد كل ما فيه مضاهاه لرب العالم في خلقه في عبادته في اسمائه وصفاته بتعظيم عمرو او زيد التعظيم الذي يبلغ منزله الاشراك بالله ومضاهاه الله تبارك وتعالى وكثيرا ما نسمع الحلف بغير الله والحلف بغير الله بقصد أو بغير قصد كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولكن قولوا والله العظيم ورب الكعبة لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر قال العلماء في هذا إنه الشرك الأصغر وهو كبيرة من كبائر الذنوب فإن كان العبد يعتقد أن هذا المحلوف به معظم غاية التعظيم فقد يقع في الشرك الأكبر ولذلك العلماء يقولون إن باب الشرك باب له درجات فقد يصل العبد إلى باب الشرك الأكبر بحي من حيث يشعر أو لا يشعر إذا كان متعاطيا للشرك في جميع في أي نوع من أنواع درجاته وقد قال رب العالمين في صورة رقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ناظي أكبر ظلم هو أن يقع العبد في حق ربه تبارك وتعالى ويتمادى بظلمه لله تبارك وتعالى وأن يشرك معه غيره ولذلك تكثر الطاعات التي يتقرب بها أصحابها من الدراويش ومن الذين يتماشون مع أصحاب الطرق الصوفية وما أكثرها وما اكثر غلاتها يعتقدون في النذر ويعتقدون في الذبح ويعتقدون في التوسل ويعتقدون في جميع الطاعات القوليه والفعليه والاعتقاديه ويقع منهم من الشرك ما الله تبارك وتعالى به عليم من التمسح بالمقبور ومن اعتقاد ان لهم نفعا وان لهم ضرا وانهم ينفعونهم من دون الله او يضرونهم من دون الله واعتقاد أن, ان ان في سؤالهم الرزق بالولد أو حصول الخير أو المنفعة أو غير ذلك من الأمور وهذا أمر يكثر في القرى والأقاليم الريفية وفي دلدان الصعيد يكثر هؤلاء ويأتون من بعيد عند حدوث مولد من الموالد البدعية باعتقاده أن هذا له تعظيما وأن هذا له مما له من الحقوق التي لم يقرها الشارع الكريم وقد صان الله تبارك وتعالى المسلمين في كل زمان ومكان صانهم بالشريعة المحمدية وبتوحيد رب البرية وبعبادة الله تبارك وتعالى بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فكل عبادة يتعبدها الناس في حياتهم الدنيا ولم تكن في كتاب ولا سنة لم تكن في كتاب الله تبارك وتعالى واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولم تكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة واضحة ولم يفعلها خير القرون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال العلماء إنها بدعة وما أكثر المتفيهقة الأكاديميون الذين يخرجون بين فترة وأخرى محسنين للبدع. مزينين للناس أنها من البدع المحموبة الحسنة وهذا الباب باب لغوي لا يفقهه إلا أهله فعندما يقول الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه نعمة البدع هذه يقصد بدعته يقصد تجميع الناس في صلاة التراويح فإنه لا يقصد أن هذا التجميع في صلاة التراويح جماعة بدعة أن ذلك إنما يراد به أنه في اللغة هذا أمر طيب وحسن وأما في الدين فهو أمر قد كان شائعا وذائعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يعتقد الناس في زمان رسول الله أن صلاة التراويح فريضة واجبة كما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ليلة وليلتين وثلاثة ويترك الرابعة والخامسة حتى يفهم الصحابة أن هذه الطاعة وأن هذه العبادة هي سنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولذلك نرى كثيرا من الناس يضيعون هذه السنة عند اتيان شهر رمضان المبارك، وهذا من تقصيرهم في طاعة الله ولذلك المسلم الحريص على الفوز بالجنان والنجاة من النيران يحرص على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل طاعة خاصة الطاعات التي فيها جماعة والتي فيها خير ونفع فنسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد كثر خلط الناس في شهر رجب بجملة من الاعتقادات الباطلة والعبادات البدعية المخصوصة وقد قال العلماء كلمتهم في شهر رجب بأنه شهر حرام يعظم فيه الظلم فكل ظلم يقع من الناس في غير شهر رجب وغير الأشهر الحرم فإنه ليس كظلم في شهر رجب فمن وقع منه ظلم يعني سيئة واحدة في شهر رجب فتكون هذه السيئة في حقه مضاعفة إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى ويكون العقاب عليها عقابا مضاعفا وشديدا لأن هذه الشهور شهور محرمة أخبرنا الله تبارك وتعالى بما فيها من مزية وتشريف قد كان العرب يقاتلون بعضهم في شهر رجب فكانوا يؤخرون هذا الشهر ويحلون شهرا آخر ابتغاء القتال في هذا الشهر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فميز الله تبارك وتعالى للناس كافة ما هي الأشهر الحرم التي ينبغي أن تحترم وهذا الشهر ليست له فضيلة على بقية شهور العام الهجري يعني ليس هذا الشهر كما جاء في شهر شعبان من فضائل وليس هذا الشهر شهر وجب كما جاء في الفضائل في شهر رمضان ولذلك ما أكثر ما يقوله العلامة الحافظ بن حجر في بيان العجب ما أحدثه الناس في شهر رجب من قيام مخصوص من دعاء مخصوص من صيام مخصوص من طاعة مخصوص فإنه يقول إن ذلك كله من البدع في الدين ولذلك الناس حتى يفهموا حقيقة شهر رجب ينبغي عليهم أن يفهموا أن الطاعة تكون في كل وقت وزمان وأن المعصية منهي عنها في كل وقت وزمان وأنتم في شهر رجب وما أكثر من يضيع الطاعة وما أكثر من يترك الطاعة ويفرط في الاستغفار والتوبة فهذا الشهر ما هو إلا باب وما هو إلا فرصة طيبة حتى تكون النفوس مهيأة لتدارك ما فات من زمان ولإصلاح ما عندنا من نفوس غير طيبة او قلوب مريضة او غير ذلك من الامور، فهذا الباب باب فرصة حتى نتهيأ لاستقبال شهر شعبان، وما اكثر من يداوم على الطاعة في في كل شهور العام حتى اذا اتى شهر رجب فانه يفضله على غيره بعمرة تقال هذه العمرة بنية رجب، انني اصوم هذا اليوم بنية رجب فيعتقد ان صيام هذا اليوم صيام مسنون لقونه لكونه في شهر رجب وقد قال العلماء إن العبد ينبغي أن يفعل الطاعة في شهر رجب بغير ما تمييز وبغير ما اعتقاد خاص فالإنسان عندما يصوم يومين الاثنين والخمس يصوم, يصوم ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسر له الصيام عندما يتصدق لا يتصدق بنية الصدقة في رجب وإنما يتصدق ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى حتى يضاعف الله تبارك وتعالى له الطَّاعَةَ فهذه من الاعتقادات الباطلة، وكذلك بعض الناس يعتقد أن هناك صلاة مخصوصة تقال إنها صلاة الرَّغَائِبِ تفعل في أول أسبوع من شهر رجب وكذلك بعض الناس يعتقد ان ليلة ان ليلة الاسراء والمعراج قد وقعت في رجب فيعتقدون فيها من قيام ومن صلاة ومن دعاء وغير ذلك من الامور المبتدعة، وقد قال العلماء كلمتهم بان هذه الليلة ليلة الاسراء والمعراج لم يعرف تاريخها التاريخ المحدد، وانما وقعت فيها الاقوال المتضاربة، وما على الناس سوى ان يعظموا ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى من اسراء رسول الله. صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى رب العالمين وما في ذلك من الحكم العظيمة وما في ذلك من التشريعات الربانية السامية عند ذلك إذا عرف أعاف الناس ذلك فإننا نعيش حياة طيبة تتسم بتعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى كما ينبغي فعظموا ما عظمه الله تبارك وتعالى بفعل الطاعة بجناب المعاصي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد قال الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فأعمل لنفسك قبل الموت مجتهدة فإنما الربح والخسران في العمل فهذا زمان توبة وهذا زمان استغفار، وهذا زمان تفاضل في الاعمال، وهذا زمان اقبال على رب العالمين، وهذا زمان تخلص من الظلم بكافه انواعه، فنسال الله رب العالمين ان يهدينا الى ما يحبه ويرضي، وان يتوب علينا اجمعين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاه انت وليها مولاه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم من مات في هذه الايام اللهم انا نسالك ان تبلغنا شهر رمضان في عافيه وسد اللهم بلغنا شهر رمضان في عافيه وسد